Zdravljeni v novi epizodi Lidove vitalnice. A v ganoš, kam gremo danes? če ti povem, da je gor jama, ka dela nevihte in da imajo gor coprnice, svoje plese in sestanke, ne da se ponoči vidijo kot drobne lučke. No, vse je tako prav Janez Vajka Tvarvazor. Tako je, danes gremo na 1100 in še nekaj metrov visoko slivnico, pogledati gor, kako je s coprnicem, ker naše punce to zelo zanima. Da pa slučajno ne zamudiš nobene dogodivščine Lidlove vitalnice več, pa se naroči na Lilo YouTube kanal. Kaj je to? To je obriz jezera, tokam ko je polno vode. Ker jezero je prisekajoče in po ko ni, vele, ko je v bistvu tukaj je pa pa po jezeru. No, pripeljali smo se do cerknice in pa tukaj je en manjši trik, ne zavid za tablo slivnica, ampak se prejte naprej za crknico. Hodišče je mogoče manj slabo označeno, zato 200 metrov čez most zavijamo levo močno v hrib, tabla je pa Brestova ulica. in da se začne v spenjah tako iz parkirišča. zares jo ne morete zgrišiti. Ljubijo In kam gremo? Na? slenica. A ki veš kako je te čarovnice ime? Runkola. Ne, Uršula, a ne? Ja. Ta je ta glavna, pol je pa še več. Ti verjavim še čarovnice. Sim. Hm. Uršula je njega A rožica si je ne Teh ubožila, ali. Vaj, vaj, vaj. A ti je Ja. Kaj je Uršula? Uršula je glavna čarovnica, drugi čarovnice pa so njene pomočnice. Um, od Uršula je moš, pa je čer, glavni čarovnik. Um, tisti drugi čarovniki pa, pa, uh, pa so njegavi pišniki. Glej, Ula, glej, glej, glej, glej, In vidi kočo. Aj, jo vidiš? Tako, celotna pot je zares zelo nezahtevna, mogoče začetni del je malo potem se pa zelo ponožno uspenja, dol piše, da je nekaj uro pa pol, nam je vzeli slabi dve uri. Ne boš smel, je v Kaj to piješ, uč? Za vino? Za pa so sobi ljakavino? Za mišice. Ej, ja vam kaj barkov. Za dve uri hoja smo nagrajeni s takimi dobrimi pelečinkami in pa zares s prilepim razgledom na Crtniško jezero. Ko ste enkrat že v teh krajih, je pa skoraj nujno, da si tudi Crtniško jezero pogledate od blizu. Tako da, pejmo zdaj le. Kdo si ti? Slora. Slora si? Ja. In koliko si stara? Koliko je te dve, tri? Tam v mesa, ne? Ko je Crkniško jezero polno vode, meri 30 km2 in je največje jezero v Sloveniji.